وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء كون <تصفيق> <تصفيق> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي غفر <متش له إنه هو <متش <متشوف> <متشوف> <متشوف> وإذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا Opa! موسوعة عليك أن الإسلامية علي إسلام Yeah.